طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية <تصفيق> السلام عليكم متابعين الأعزاء في قديم الزمان عاش نبي كريم عليه السلام فقد ذكره الله تعالى في القرآن وعظمته الأديان فهو النبي ذو الكفل عليه السلام قال الله تعالى في سورة الأنبياء وإسماعيل وإدريس وذى الكفل كل من الصابرين بدأت قصة ذو الكفل عليه السلام حينما كبر نبي الله اليسع وقال في نفسه لو أني استخلفت رجلا على الناس فأنظر كيف يحكم ويعدل بين الناس فإن كان عادلا رحيما جعلته خليفة على الناس من بعدي فقام وجمع الناس وقال من يضمن لي أن يفعل ثلاثة أشياء أستخلفه من بعدي قال الناس وما هي فقال اليسع عليه السلام يصوم النهار ويقوم الليل ويعدل فلا يغضب فقام رجل بسيط وهو ذو الكفل فقال أنا فقال اليسع عليه السلام أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب قال نعم قال فرددهم ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الآخر فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنا فاستخلفه فسماه الله ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به فأراد إبليس أن يوقع ذا الكفل في الخطأ فأمر الشياطين قائلا عليكم بذي الكفل أوقعوه في الزلل فعندما عجزوا عن ذلك قال لهم إبليس دعوني وإياه فجاءه إبليس في صورة شيخ عجوز فقير بينما كان ذو الكفل عليه السلام يأخذ مضجعه للقيلولة لينام فهو لم يكن ينام الليلة تعبدا لله عز وجل وكان يقضي في الناس حتى الظهر ثم يأتي بعد ذلك ليأخذ قيلولة في منزله ثم يعود ليقضي بين الناس إلى الليل وهكذا كانت حياته أراد إبليس أن يثير غضب ذي الكفل، وبذلك يكون قد أوقعه في الخطأ، فطرق إبليس بابه ساعة قيلولته، ففتح ذي الكفل الباب وسأل من أنت؟ فقال إبليس أنا عجوز كبير في السن، وأتيتك في حاجة، ففتح ذي الكفل الباب، وبدأ يستمع إلى الشيخ وهو يحدثه عنه خصومة بينه وبين قومه الذين ظلموه، وأخذ يماطل كثيرا في الحديث، حتى حان موعد مجلس ذي الكفل بين الناس، وفات وقت قيلولته وراحته ولم ينم فقال ذو الكفل عندما أذهب لمجلس القضاء فأتيني وأنا آخذ لك حقك فانطلق إبليس منصرفا فذهب ذو الكفل إلى مجلسه واتفق يسأل ويقضي بين الناس وينتظر العجوز أن يأتي حتى يرد له حقه فلم يره وعندما عاد ذو الكفل إلى منزله ليأخذ القيلولة جاء الشيطان في صورة شيخ مرة أخرى فقال له ذو الكفل ألم أقل لك أن تأتني في مجلس القضاء؟ فقال له إبليس إنهم قوم خبثاء وإن عرفوا أنك جالس في مجلسك يقولون لي نحن نعطيك حقك وبمجرد أن تقوم من مجلسك جحد حقي من جديد فقال له ذو الكفل آتني بين الناس لأعطيك حقك فذهب إلى المجلس وظل ينتظر العجوز ولكنه لم يأتي مرة أخرى فشق على ذو الكفل النعاس فقال لبعض أهله لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد شق علي النعاس وأخذ ذو الكفل مضجعه لينام فأتى الشيخ فمنعه الرجل من الدخول فقال إبليس لقد أتيت أمس وذكرت له أمري وإني أريده الآن فقال له لقد أمرنا ألا ندع أحدا يقربه فلما زاد عناد الرجل وتصميمه على ألا يدعه يدخل نظر إبليس فوجد ثقبا في المنزل فدخل منه ودق الباب من الداخل فاستيقظ ذو الكفل وقال للرجل ألم أمرك ألا تدع أحدا يدخل علي أو يقترب من الباب حتى أنام فقال الرجل والله لم ندع أحدا يقترب فانظر من أين دخل فقام ذو الكفل فوجد الباب مغلقا كما أغلقه ولم يكن هناك أي منفذ لدخول الرجل إلى المنزل فعرف حينها أنه إبليس فقال ما أنت إلا عدو الله إبليس فقال إبليس نعم فسأله ذو الكفل عن سبب فعله لكل هذا فقال إبليس لقد سلط عليك الشياطين لتوقعك في الزلل فلم تقدر عليك فأردت أن أثير غضبك وأجعل صبرك ينفذ فتقع في الخطأ فلم أستطع تغيير أي شيء من صفاتك فظللت صابرا حليما لا تغضب استدل علماء المسلمين بأن ذا الكفل هو نبي من أنبياء الله تعالى وذلك حين اقترن الثناء عليه بالأنبياء المكرمين في القرآن الكريم وهذا هو الرأي الأشهر والأرجح ولكن اتجه فريق من أهل العلم والمفسرين إلى أن ذا الكفل كان رجلا صالحا يتمتع بصفات الأنبياء من الحكمة والقسط والعدل حيث قام في قومه وتكفل لهم أن يكفيهم أمورهم وأن يقضي عدلا بينهم